Shleel, apy prosevki stati te ir nepasi. Ito kvali so. دائم الى الابد الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشرير ومعال العالم الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الانسان وجعلته في فردوس النعيم وعندما سقط بغوايه العدو ومخالفه وصيتك المقدسه واردت ان تجدده وترده الى ردباته الاولى لا ملاك ولا رئيس ملائكه ولا رئيس آباءٍ ولا نبي ائتمنته على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحداها وصرت لنا وسيطا لدى الآب والحاجز المتوسط نقضته والعدا والقديما هدمتا أصلحت الأرضين مع السمائين وجعلتا الاثنين واحدا وأكملتا تدبير بالجسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطكم سلامي أنا أترك لكم هذا أيضا الآن أنعم به لنا يا سيدنا طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل ريال ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبس الموت صلوا من اجل السلام الكامل والمحبه والقبله الطاهره الرسوليه قالنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير طراح في الحكم من موهبتك غير المائة السمائيان بنعمتك ومصرت أبيك الصالح وفعل روحك القدوس لانك انت الرازق ومعطين جميع الخيرات بعدكم بعضكم بعضا بقبله مقدسه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصي محبة الله الأب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم أرفعوا قلوبكم يا <تصفيق> نشكر مستحقون وعادلون مستحقون وعادلون مستحقون وعادلون مستحقون بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونغدمك ونسجد لك ونمجدك ايها الواحد وحده الحقيقين الله محب البشر الذي لا يحد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرأفات أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرام، ألوف ألوف وقوف قدامك ربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئين وأنت الذي يدجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلماتك يا سيدنا أيها الجلوس خفوا أيها كائن السيد الرّب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدوس الحقيقيان الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرضين تسبيح السماء رفيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين احسبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر ونبارك عظمتك والى الشرق انظروا أنت هو القيام حولك الشاربيم والسرافيم سته اجنحه للواحد وسته اجنحه للاخر فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت مُمْتَلِئٍ مجدا يسبحون وينشدون ويصرخون قائلين أههه uh -huh. uh -huh. أيها الرام وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر خلقتني انسانا كمحبا للبشر ولم تك انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبياتك من اجل تعطفاتك الجديله كونتني لما لم اقمت السماء لي سقفا وثبت لي الارض لأمشي عليها من أجلي ألجمت البحر من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوذا شيئا من أعمال كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت فيا صوره سلطانك ووضعت فيا موهبه النطق وفتحت لي الفردوس لاتنعم اعطيتني علم معرفتك اظهرت لي شجره الحياه وعرفتني شوكه الموت غرس واحد نهيتني ناكل منه هذا الذي قلت لي لا تاكل منه وحده فاكلته بارادتي وتركت عني ناموسك برايي وتكاسلت عن وصايان انا اختطفت لي قضيه الماء Amen. Uh -huh. حولت لي العقوبة خلاصا كراع صالح سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي صقا ربطني بكل الأدوية المؤدية إلى الحيان أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أَدْلِي أنا المريض أعطيتني الناموس عوناً أنتَ الذين خدَمْتَ لي الخلاص لما خَلَفْتُ نَمُوساً كَنُوراً حَقِيقِيًّا أَسْرَقْتَ للضمالين وَغَيْرِ الْعَارِفِينَ إِيَّا في كل زمان اتيت الينا على الارض اتيت الى بطن العذراء ايها الغير المحو اذ انت الاله لم تضمر اقتطافا ان تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك واخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك اكملت ناموسك عني اريتني القيامة من سقطتين اعطيت اطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم ازلت لعنه الناموس ابطلت الخطيه بالجسد اريتني قوه سلطانك وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمان أظهرت لي تدبير تعطفك أحتملت ظلم الأشران بذلت ظهرك للصياد خدك أحملتهم للاطم لابلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصام آه آه آه آه آه آه اتيت الى الذبح مثل حمل حتى الى صليب اظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيتي بقبرك اصعدت بكورتي الى اظهرت لي اعلان مَجِيئَكَ هذا الذي تاتي فيه لتدين الاحياء والاموات وتعطي كل واحد كاعماله إيه إيه إيه إيه إيه اقدم لك يا سيدي مشورات حرياتي واكتب اعمالي تبعا لاقوالك انت الذي اعطيتني هذه الخدمه المملوءه سرا آه اعطيتني اسعد جسدك بخُبَدٍ وخمرين إيه إيه إيه إيه إيه إيه كافي الله التي سلمت بيدتك بارادتك وسلطانك وحدك اخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحييتين ونظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد وشكرت آمين وبركتهم آمين قسّمته أعطيت أيضا لتلاميذك القديسين نسلك الطرق إلى أن كل منه وكلكم لنادى وجسدي الذي يقسم عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكرى <تصفيق> هكذا ايضا بعد ان اكل واخذت كاسا ومدجت من خمر وماء وشكرتهم وَقَدْ وقدستهم أعطيت أيضا لتلاميذك القديسين رسلك الأطار ان خذوا الشراب منه كلكم لان هذا ودمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعه لذكري. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آه آجي ما نحن نصنع ذكرنا نذولك على الله الموتك المحيى قبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السموات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الاتي من السموات المخوف المملوي مجدا نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال من أدل كل حال وفي كل حال اسجدوا للحمل كلمة الله وهذا الخبز تجعل جسدا مقدسا لك. هذا <تصفيق> الكاس ايضا دما كريما لعهدك الجديد. تعالي الخطايا حياتنا بديه لمن يتناول منه يا رب يا رب يا رب اوه يا رب نعم نسألك أيها المسيح له نثبت أساس الكنيسة ثانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لينمو لي بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب الرعاة تضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم عاطبها للاكليروس نسكا للرهبان والراهبات الله الله للذين في البتوليه حياه صالحه للمتزوجين يا رحمه للتائبين صلاح للاغنياء للفضلاء معونة للمساكين <تصفيق> الشيوخ قويهم والذين في الحداثة أدبهم يا رب غير المؤمنين ردهم ولتنقذ افتراقات الكنيسة التي عازم اهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحده نية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا ربو مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهاره لانفسنا وأكسادنا لارواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدن. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولية. صلوهم لاجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولية كنيسة الله الارثوذكسية. التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي المسيح احفظها بسلام وجميع الاثاق فالورتذوكسين الذين فيها ولا نذكر يا رب أبانا الطبا والمكرم رئيس الكهنة البابا شنودة الثالث من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم الانبا شنوده الثالث بابا وبطريرك ورئيس اساقفه المدينه العظمى الاسكندريه سائر ساقفاتنا الارثوذكسيه يفصلون مع كلمة الحق باستقامة نام على كنيستك المقدسة رو قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسين والشمامسة سبلو من على بين القمامسة والقصوص والشمامسة والإبوذيا وسبع طغمات كنيسته الله كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا صلوا بخلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل ديرة تبنى الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والكور والجزائر والأديرة yeah. ساكنين فيها بامان لا تفضل يا رب اهويه السماء وثمرات الارض في هذه السنه باركها. عن اهويه السماء وثمرات الارض والشجر والكروم وكل شجره مثمره في كل المسكونه لكي يباركها المسيح الهنا ويكملها سالمه بغير افه واغفر لنا خطايا. كمقدارك نعمتك فرح وجل أردل وحرث ولتكثر أسمار وعدل الدري والحصاد ودبر حياتنا كما يليق باركك لي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء ائم صلوا من هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا, يا رب الله قوله أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسي. تفضل يا رب أن تسكت جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أبانا القديسين الرسل أبا والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديسة المملوء مجدًا العذراء كل حين والدة إلى القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة القديس يوحنا الصاب الصاب وشهيد، قديس تبانوس رئيس الشمامسه والشودان، نازل للإنجيل ماركوسر الرسول الطاهر والشهيد، بطريل القديس ويس معلم ناديوس، قديس أثناسيوس الرسول، قديس بطرس الكان والشهيد رئيس الكهنة، قديس يوحنا ذابي الفم والقديس يودوس والقديس يوفيلوس والقديس دمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس ريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس ريغوريوس صانع العجايب والقديس ريغوريوس الأرمني ثلاث ماتمات العشر مجتمع ابن القرمية 150 قسطنطيني الماتين باباسوس أبان الصديق العظيم أنبان البارل البار الأنبابولا ثلاثا بمقر القديسين جميع أولادهم لوباس الصليب أبانا أنبا يؤنس القموس أبانا أنبا البرجل رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموي حسقيال تلميذو سيد الرومي القديسين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهادة والقبو القديسة أنبا موسى أحنس كامل أبانا أنبا القموس أبانا أنبا بخوم صاحب الشريك تدرس تلميذو أبانا أنبا رئيس المتوحدين وأن ويصا كل مصاف قديسين. هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذين دعي علينا القارئون فليقولوا اسماء ابان البطارك القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم اجمعين ويغفر لنا خطايا هؤلاء كل حجر بالذين ذكرنا اسماء الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح نيح نفوسهم جميعا في احضان بأن القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب الموضع الذي هرب من الحزن والكابه والتنهد في نور قدسي. اخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كره الاحياء الى الابد في اورشليم السمائين في ذلك الموضع ونحن ايضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في ايمانك وانعم لنا بسلامك الى التمام جينا إلى ملكوتك كي بعدك معيضا في كل شأن يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شأن كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم فلنشكر الله ضابط الكل، ربنا ويلانا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا لأن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وأسعد أسراره الإلهية غير المائتا. Be some one is over. Being in big so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 السلام لجميعكم ولروحك ايضا آه آه آه آه آه ايها السيد الرب إلى ضابط الكون الذي ارسل ابنه الوحيد الى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبه في الانجيل المقدس وعلمنا ان الصوم والسلام اللذان يخرجان الشياطين اذ قال ان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاه والصوم السلام والسلام اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود السلام والسلام اللذان عمل بهم موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله السلام والسلام اللذان عمل بهم أهلنا وفرحهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنه الصوم والصلاة اللذان عمل بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيء بأجيال كثيراً الصوم والصلاة اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس الصوم والصلاة اللذان عمل بهما الشهداء حتى سفكوا دماء من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي الصوم والصلاه هم اللذان عمل بهم الابرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الارض من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح نحن ايضا فلنصوم عن كل شر بطهاره وبر ونتقدم الى هذه الذبيحه المقدسه ونتناول منها بشكر كي بقلب طاهر ونفس مستنير وجه غير مغذي وايمان رياض ومحبه كامله ورجاء ثابت نكسر بدله بغير خوف ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السموات ونقول أبانا ما الذي في السموات, السموات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسلمين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والخوة والمجد يا لبد أمين نحن رؤوسك أمام الرعاق بخوف الله. آمين. يا رب ضعفي يعني أنا أيضاً لي جميع خد. كثر الاسم تكثر نعمتك من الخطايا الخاصة نجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك حاللنا يا رب حلل كل شعب من كل خطية من كل لعنة سيدنا بعقل وقوة فهم نهرب إلى التمام نصنع مرضاتك كل حين اكتب اسمائنا مع كل صوت سلام كنيستك رئيس كهنتنا البابا يا رب اجتمعاتنا باركها مستحقا وما روحك ننصت بخوف الله امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم قدسات للقدس مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين واحد Here بيسو ماني بيس نوفنت مانويل بنوتي فاي بيخن او ميس مي امين امين امين امين اؤمن اؤمن اؤمن الى النفس الاخير هذا هو الجسد الموحي الذي أَخَذَ ابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة طهرى مريم جعل واحدا مع له تبعير اختلاط ولا امتداد ولا تغيير اعترفها الاعتراف الحسن بلاص البنطي سلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن لا هوت لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفه عين يعطى خلاص غفران الخطايا حياتنا بدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن هذا هو بالحقيقة أمين أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين صبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم رتلوا بنشيدنا الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الذكية السمية Ayy, you're a